Oh, my God. Влюбих се в теб, просто стана, изведнъж ми се любовта Здраво я най-голямата звезда на небето да заблести Влясъка в очите никога няма да се слепи Съмство през деня от си взима плучи, за да се насочи на тази твоя уникална успика Гората затварчи и не виждат, ще затворя ли ги, аз виждам те, а за нене ти си всичко Дълго време бягам по думата на речи на любовта, чето прекарвах тези дни в мъка и самота трябва разбирам че си тази, която най-много искам Пяло се, лястовица покръм мене полетя И тя подаде да ми река, сега, тъп да най-много Искам да се дар, тем, си ми, да окрем не донеси ми тя на рая Колкото и дым да ще се боря до края Не знам как се думи да го израся Не знам дали ще мога да си простя Искам те, то да ме зная Искам те от началото до края Не знам как се думи да го израся не знам дали ще мога да си простя Искам тето ме зная Искам те па, от началото до края Пред те какво ли не не съжалявам Знам че ме обичаш и разбираш и го уважавам Но знам че постъпих търпо за колеце. Извинявам че те наранявам с това което ще изразявам Ако ме накараш да забравя Никога няма да го направя Ако ме накараш никога няма да ти се обадя и ще живея, колкото и да боли Ще проумея, отмого дъпи да сърцето ми ще стане бездъвна яма Знам, че това, което ще бъде по-редната рана Ще знам, че живот е кратегините Са малко, искам да споделя по-дъчаст от тях, но е жалко Всичко, което казаме дори, малко облича в те Не ме е страда да призная всичко, което чувствам болезнен, болезненно, зная, след време ще осъзная, че това с тебе било просто рай го не знам дали ще мога да си простя искам те да ме зная искам те от началото до края не знам как злуми да го изразя не знам дали ще мога да си простя искам те да ме зная искам те от началото до края